اهلا بيكم في قناتكم مستر سينماتيك فيديو حماسي وخطير جدا عشان هتكلم عن العظيم والرائع دكتور سترينج لو انت من المحظوظين والاغنياء وشفت فيلم سبايدر مان نو وي هوم اكيد شفت البوست كريدت سين واكيد شفت الاعلان الاول لفيلم دكتور سترينج الجزء الثاني واحب اقول لك ما تقلقش سواء شفت الفيلم او ما شفتش شف الفيلم فانت على وشك انك تشوف اعلان دكتور سترينج الجزء الثاني مع التحليل في الفيديو ده وبمناسبه عرض فيلم سبايدر مان نو وي هوم احب اقول لكم وذا فيديو لايك وشير وسبسكرايب وافتكر دايما ان دعمك شيء بسيط جدا منك ولكنه شيء عظيم جدا بالنسبه لي وهكون سعيد لو كتبت لي في الكومنتات نسبه حماسك للفيديو ده ليفل مين من الشخصيات الاسطوريه سنتري جالكتوس بيوندر و وان اباف اول وانا متحمس جدا للفيديو ده فيلا نبدا <تصفيق> الاعلان بيبدا بالظهور للكامرتاي واضح انه فيه دمار ونشوف الساعة بتاع دكتور سترينج اللي شفناها في الجزء الاول والمعلومة دي ممكن تفهم ان هي شيء بسيط ولكن لا المعلومة دي إشارة واضحة لانه هيتم الكلام عن ماضي دكتور سترينج وبداية حدوث الحادثة اللي خلته دكتور سترينج سورسر سوبريم اللي احنا نعرفه والكلام عن ماضي دكتور سترينج كل ياخدنا لحلقة مسلسل وات اف الحلقة الرابعة تحديدا اللي بيظهر فيها دكتور سترينج المظلم او الشرير خلينا نفكركم باحداث الحلقه دي على السريع دكتور سترينج فقط حبيبته وحاول يرجعها فاستخدم السحر الاسود والسحر الاسود خلاه اقوى وفضل يحاول اكتر واكتر ولكن برضه محاولاته ما نفعتش فبالتالي تحول لدكتور سترينج المظلم مع السحر الاسود ومع مرور الوقت وظهور إنشانت وان الافعال الشريره دي لدكتور سترينج اصبحت شخصيه مستقله معروفه بدكتور سترينج المظلم هو ده باختصار ملخص الحلقه وملخص ظهور دكتور سترينج المظلم بعدين نشوف موردو. ونسمع كمقصود وهو بيقول لسترينج تدنيسك للواقع لن يمر بدون عقاب، هو ايه الشيء اللي عمله دكتور سترنج اللي يحتسب تدنيس او تشويه او تدمير للواقع؟ فعندنا شويه كده احتمالات، نقدر نقول مثلا مساعدته لبيتر اللي شفناها في فيلم نو no هوم، او ممكن يكون شيء لسه هيعمله، وحتى ممكن يكون شيء عمله في الفيلم ويظهر كفلاش باك، او حتى ممكن يكون الشيء اللي عمله في احداث انفينيتي وور واحداث اند جيم، لانه بعدها بالظبط دكتور سترنج بيتكلم وبيقول لقد كانت الطريقه الوحيده اهو ده الشيء الوحيد اللي اقدر اعمله وده ممكن يكون تلميح واضح انه بموت ايرون مان يقدروا يتغلبوا على الجيش ثانوس والشيء الاهم من ده كله اننا بنشوف المدينه في الخارج وهي تقريبا بتذوب او بتسيح يعني مش دمار تفجير او دمار حروب لا ده دمار شيء كوني والاهم من ده كله ان الشيء ده حصل في الحلقه بتاعه دكتور سترينج المظلم في مسلسل وات اف نفس المشهد بالظبط زي ما انتم شايفين قدامكم بعد كده تشوف دكتور سترينج وهو بيطلع على السلم كامرتاي وكانه رايح يقابل شيء مهم وهو بيتكلم وبيقول لم أكن أقصد هذا أو لم أكن أقصد حدوث هذا واضح أنه عمل شيء اتسبب بخسائر ضخمة أيا كانت ايه هي الخسائر دي دمار الكون فقدان أشخاص فقدان شخص معين المهم أنه عمل شيء ردة فعله كانت سيئة جدا بعد جدا نشوف حبيب الدكتور ستين وسترينج واقف كده ومتشيك وانا حاسس ان هو بسبب الشياكه دي ممكن يكون العريس ولكن هي بصراحه مرت بجواره كده وكانه لم يكن فهل ده معناه ان هو مجرد ضيف وهي نسيته او فقدته او حتى ممكن يكون ده مجرد خيال وتوقع او رؤيه او حتى ممكن يكون ده في خط زمني ثاني وباي سبب من الاسباب اللي انا ذكرتها دي نقدر نقول ان ده تشابه كبير جدا بين اللي شفناه في مسلسل وات في الحلقه الرابعه حلقه الدكتور سترينج المظلم بالظبط في المسلسل خسر حبيبته بسبب حادثه، فهل ممكن هنا يكون خسرها بسبب ان هي فقدت الذاكره او الكون كله حصل له شيء ما او حتى في احد الخطوط الزمنيه حصل تغيير ما فبالتالي فقط حبيبته وده بطريقه ما برضو في المستقبل هيصنع دكتور سترينج المظلم اللي هنشوفه في اخر الاعلان، اللي عايز اقوله بخصوص ان انا بكرر الكلام عن مسلسل واتف ايف اكثر من مره ان الموضوع هيكون ليه علاقه بالعاطفه بالمشاعر بعد كده نشوف الجميلة والرائعة النيو كراش امريكا شافيز الشخصية اللي انا بدأت احبها حتى قبل ما اشوفها واللي حسب عنها في الكوميك انها هتكون شبيهة بدكتور سترينج عندها قوة بتخليها تتنقل عبر الابعاد وحتى هي بالنسبة لكوميك مارفل تعتبر من كائنات النكسس وبصراحة ظهور شخصية امريكا شافيز بالطريقة دي ما متخوف من شيء ما انا خايف ان هي تكون البديل لدكتور سترينج في المستقبل انا اقصد المستقبل البعيد مش بتكلم على المرحله دي يعني حاجه كده زي النيو أفينجرز او حاجه كده زي اليانج أفينجرز الكلام عنها محتاج فيديو كامل فلو حابين اعمل لكم فيديو عنها يا ريت في كومنتات بسبب كل الحاجات اللي اتكلمت عنها دول امور الوضع انها فيها ظلمه وسوداويه شبيهه كتاب عالم دي سي دكتور سترينج يبدا يفقد الامل ويلجأ لمساعدة الاصدقاء فيقرر ان هو يروح لواندا ولما يوصل لعندها بتقول له انا فعلا عملت خطأ في ويست فيو فبيقول لها دكتور سرينج انا ما جيتش لسبب ده انا جيت لسبب تاني انا جئت طلبا للمساعدة فبتقول له انت عايز ايه بالضبط بيقول لها ايه معلوماتك عن المالتي فيرس ردت فعل واندا بصراحة غريبة كأنه عندها تجارب وخبرات ما مع المالتيفيرس مش حب حد يعرفها وده يخدنا للمسلسل الخاص بها مسلسل واندا فيجن تحديدا في البوست كريديت سين بتاع المسلسل لما بنشوفها ما خرجها شخصية بتاعتها اللي هي سكارلت ويتش وبتقرأ في كتاب تارك هولت وبتحاول ترجع اطفالها افتكر المشهد ده كويس لاني عملت تحليل عنه وقلت انه في نهاية المشهد ده بالذات بتطلع الموسيقى الخاصة بدكتور سترينج الشيء الجميل والرائع اللي انا عايز اقوله اننا بدأنا نشوف الصورة الكاملة لعالم مارفل بتبدأ تترابط مع بعضها البعض بعض وده شيء خطير جدا ولكن مش هيكون اخطر من الشخص الوصل لحد هنا وهو دلوقتي بيدعم الفيديو ده باللايك والشير وسبسكرايب عشان دعمه شيء كبير جدا بالنسبة لي وبعد كده نشوف مكان كده في الفضاء يعني اشبه ما يكون بمكان سحري او مكان ما معين لاداء طقوس سحريه ممكن يكون حتى ده مسقط راس امريكا شافيز او ليه علاقه بيها وبعد كده بنشوف باب كده او خزانه بتتفتح ونشوف وراها دكتور سترينج ونشوف وراها واندا ماكسوموف ونشوف وراها امريكا شافيز فممكن يكون ده اثناء رحلتهم للذهاب الى دكتور سترينج المظلم اعتقد كده بعد كده نشوف ماردو بالنيو لوك وهو مع دكتور سترينج وبيقول له. انا اسف اتمنى انك فهم. وبعدها نشوف دكتور سترينج هو في الشارع وفي تطور رهيب جدا في التعويز الخاصه به وبعد كده بنشوف دكتور سترينج هو بيقاتل شرير بحري ضخم جدا معروف باسم جاراجانتوس وله علاقه كبيره بشخصيه نمور في الكوميك وبعد كده نشوف ظهور لواندا بمظهر خطير جدا وخرافي شبيه بمظهر سكارليت ويتش ولكن اعتقد ان هو مختلف شويه وبصراحه مظهرها خطير وجميل جدا وبعدين نشوف مورتو بيكمل كلامه وبيقول الخطر الاعظم على الكون يا دكتور سترينج هو انت وبعد كده بنشوف دكتور سترينج بيدخل مكان كده الاجواء الخاصة به شبيهة بمسلسل لوكى وشبيهة شوية برضه بمسلسل وات اف وشوية قليلين باحداث واندا الاخيرة ونشوف دكتور سترينج هو واقف كده وبيبص لي وبيقول له الامور خرجت من ايدي نسأل هنا السؤال مهم جدا هو بيقول كده ليه واضح ان الكلام اللي انا قلته في اول الفيديو ان دكتور سترينج كان بيعمل شيء ما معتقد اعتقد انه هو شيء جيد فانقلب بردة فعل عكسية على الكون وعلى المجره بالكامل، زي بالظبط اللي شفناه في مسلسل وات اف، وخليني كده افضفض معكم على السريع في كم كلمه، انا بصراحه مستغرب انه الاعلان الاول الخاص بدكتور سرينج احد الافلام الاعظم والمنتظره في عالم مارفل على الاطلاق، يظهروا فيه الشرير بالطريقه دي، ده مش اظهروه كده بتلميحات او بكلام، لا ده اظهروه بالصوره كمان، فالموضوع وراه سر، انا بصراحه مش مستوعب الموضوع ده ابدا، الشرير دكتور سترينج يظهر بالسهولة دي بما انه شرير دكتور سترينج يظهر فاعتقد ان هو ممكن يكون للاحتمالات اللي انا هقولها كمان شوية ممكن يكون ده بداية ظهور وتلميح للشرير الاكبر او حتى انه ده ممكن يكون مفستو في شكل دكتور سترينج ويكون هو المين فيلم بتاع المراحل بالكامل او حتى في اللحظة دي بينتهي الفيلم